Κυρίε και κύριοι, χαίρετε από το κανάλι Εκπαιδευτικών Ενδιαφέροντα. Είμαι η Κατερίνα Καραγούνη και σήμερα σας ετοίμασα αυτό το βίντεο για να σας δείξω βήμα-βήμα τη διαδικασία απόκτησης κωδικών και εγγραφής για κάποιο εκπαιδευτικό ο οποίος επιθυμεί να συμμετάσχει στι επερχόμενες εξετάσεις του ΠΟΕ. Όσοι λοιπόν εκπαιδευτικοί δεν διαθέτουν κωδικούς και επιθυμούν να συμμετάσχουν στα προγράμματα επιμόρφωση, θα πρέπει να επιλέξουν από το οριζόντιο μενού της σελίδας http-e-morphosis.cti.gr-mis εγγραφή χρήστη. Το κουμπί που σας δείχνω εδώ στη συνέχεια. Αφού λοιπόν πατήσει εγγραφή χρήστη, η διαδικασία καταχώρισης στοιχείων εκπαιδευτικού για απόκτηση κωδικών αποτελείται από 4 ενότητες. Η πρώτη ενότητα αφορά τα προσωπικά στοιχεία, η δεύτερη, τα στοιχεία διεύθυνσης, η τρίτη, τα στοιχεία του εκπαιδευτικού και η τέταρτη, την καταχώρηση χαρακτήρων ασφαλείας. Βλέπουμε λοιπόν εδώ τη φόρμα την οποία καλείται να συμπληρώσει, όπου τα πλαίσια που έχουν αστερίσκο πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά. Και πάμε τώρα να δούμε αναλυτικά την κάθε μία ενότητα. Στην πρώτη ενότητα, τα προσωπικά στοιχεία θα πρέπει να συμπληρωθούν όπως αυτά εμφανίζονται στο Taxis.net. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στο σημείο εισαγωγής του email. Ο χρήστης πρέπει να καταχωρήσει έγκυρο email, το οποίο θα παρακολουθεί συχνά, διότι σε αυτό το email θα αποσταλούν οι κωδικοί ενεργοποίησής του, καθώς και σημαντικέ ενημερώσει σχετικά με διαδικασίες του έργου εφόσον αυτό χρειαστεί. Στη δεύτερη ενότητα, ο εκπαιδευτικό εισάγει τα στοιχεία διεύθυνσή του. Στην τρίτη ενότητα, ο ενδιαφερόμενο καταχωρεί τα υπηρεσιακά του στοιχεία, όπω η ειδικότητα, οργανική θέση και θέση απασχόλησης και η σχέση εργασία του. Στην περίπτωση που ο εκπαιδευτικό είναι μόνιμος, θα πρέπει να καταχωρήσει τον αριθμό μητρώου του, το ΦΕΚ, καθώς και την ημερομηνία του διορισμού του. Επιπλέον, επιλέγεται η ιδιότητα του χρήστη, δηλαδή αν είναι εκπαιδευτικό ή έχει κάποια θέση που τον καθιστά στέλεχος της εκπαίδευσης. Ακόμη, απαιτείται η επιλογή έδρας περιφέρειας απασχόλησης μόνο για τα στελέχη της εκπαίδευσης. Σημείωση. Αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι δυνατό να εντοπίσει τη σχολική του μονάδα, οργανική ή απασχόλησης, θα πρέπει να επιλέξει αρχικά κάποια άλλη σχολική μονάδα της ίδια διεύθυνση πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας και αφού καταχωρήσει τα στοιχεία του, να αποστείλει άμεσα μήνυμα στην υπηρεσία υποστήριξης HTTP- κάθετος, ή και από εκεί να επιλέξει υποστηρικτικές δομές και στη συνέχεια Help Desk για προσθήκη διόρθωση της σχολικής του μονάδας. Όταν ενεργοποιηθεί ο λογαριασμό του, θα έχει τη δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων αυτών. Στην τέταρτη και τελευταία ενότητα, ο ενδιαφερόμενος καταχωρίζει τους χαρακτήρες ασφαλεία. Επιλέγοντας τέλος το κουμπί Καταχώρηση, εάν κάποιο στοιχείο δεν έχει καταχωριστεί ορθά, εμφανίζονται σχετικά ενημερωτικά μηνύματα με λάθη που έχουν εντοπιστεί, για παράδειγμα τα μηνύματα που βλέπουμε εδώ με κόκκινα γράμματα, μια έγκυρο mail ή μια έγκυρο μη. Εφόσον τα στοιχεία καταχωριστούν ορθά, εμφανίζεται και πάλι σχετική ενημέρωση, όπου λέει ότι ο χρήστης καταχωρίστηκε με επιτυχία. Η αρμόδια του ITA διόφαντος συγκεντρώνει στη συνέχεια της αιτήσει των εκπαιδευτικών για εγγραφή και ελέγχει τα υποβληθέντα στοιχεία. Συγκεκριμένα, αναφορικά με τους μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, επιβεβαιώνονται τα στοιχεία τους μέσω των διαθέσιμων από το My School και ακολούθω του αποστέλλεται προσωπικό μήνυμα με τους κωδικούς τους στο δηλωθέντα λογαριασμό email. Τέλος... Για του αποσπασμένου του εξωτερικού εκπαιδευτικού που υπηρετούν σε ελληνικά σχολεία τη Ομογένεια, θα πρέπει να επιλέξουν στην τρέχουσα θέση ω Διεύθυνση Εκπαίδευση το Διεύθυνση Εκπαίδευση Εξωτερικού και στη σχολική μονάδα το Σχολικέ Μονάδε Εξωτερικού κλπ. Μετά τη διαδικασία του ελέγχου των στοιχείων, ο χρήστη ελαμβάνει του κωδικού πρόσβαση του για το πληροφοριακό σύστημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει καταχωρήσει κατά την εγγραφή. Κυρίες και κύριοι, αυτή ήταν λοιπόν η διαδικασία της εγγραφής αναλυτικά. Ελπίζω να σας βοήθησαν. Εγώ θα είμαι και πάλι σύντομα κοντά σα μέσα από το κανάλι εκπαιδευτικών ενδιαφέροντα. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε, να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας!